נגיד יגיד שיש לנו שני מאגרים. כאן למעלה יש לי את המאגר החם. לסמן TH עברו המאגר החם, HOT, יש לי את המנוע, זה מנוע קרנור. אנו נלמד שאין מנוע טוב יותר ממנוע קרנור. כשמדברים בנקודת הראות של נצילות, צריך לנדעיק שרואים טוב יותר. יש לנו את מנוע קרנור, אשר עובד על הפרישי חום. הוא חום מהמאגר החם, וכי okay, החום מסוים כן? זאת זה Q1, והוא עבודה מסוימת. עבודה זה משהו טוב. אני בירוק. עבודה מסוימת, ואת החום, החום 2 הוא למאגר הקר. עושה זאת כאן, זה TC עבור המאגר הקרקור. בסרטון הקודם רמזתי מספר פעמים שזה המנוע בעל הנצילות הגבוהה ביותר. שניתן לייצר בין שני המאגרים האלה. TH וTC. נניח שאתם תבואו ותגידו שזה לא נכון. יש לכם חבר שימציאים מנוע חדש שהוא בעל נצילות גבוהה יותר מן מנוע קרמון. בין שני המאגרים האלה. נצייר את אותו סוג דיאגרמה עבור המנוע של החבר שלכם צריך להיות ברור שאנחנו נוסקים באותם שני מאגרים נצייר את הקו כל לכל כדי ונוסר את מספר מנועים אנחנו נוסקים באותם שני מאגרים, בסדר? כל זה זה המאגר החם TH וכל זה המאגר CAR TC נזקוק למקום עבור המנועי שלנו החבר שלכם יש מנוע, קרא לו סופר מנוע. נראה לכם, עם הטענתו של החבר שלכם, אינה נכונה. אם אתם מאמינים לחוק השני של הטרמודינמיקה, החבר שלכם טוען שיש לו סופר מנוע. הוא שיכול לקבל Q1, אותו חום או אותו מאגר ושהוא יכול לבצע יותר עבודה ממנוע קרנור. הוא לבצע עבודה P1 ועוד X. אני רוצה להתעסק יותר מדי באלגברה עם מנוע קרנור, מבצע עבודה W, המנוע של החבר עבודה שווה ל-W כפול 1 ועוד X. כאשר X הוא מספר חיובי. מספר X גדול מ-0, כל מספר שהוא גדול מ-X. מה אנחנו ו-Q1 פחות זה? q 1 פחות W כפול 1 ועוד X ברור שאני יכול לכתוב q 2 ו-Q1 פחות W סדר? אני מסתכל על זה אומר לא, זה לא יכול להיות אם זה נכון, אז בעצם פתרנו כל בעיית האנרגיה של העולם לכם, למה אתם כל בעיות האנרגית של העולם, ולבנות מתכונת פרפטום מבילה. להפריך כל מיני דברים. זה מנוע קרנון. אני יכול לתכמל מנוע קרנון נכון? לבנה מנוע קרנון רואה ככה. אני את אותו דבר אך בכיוון ההפוך. Reverse. קודם לייצר Q1-W כאן, ולהעביר אותו ל-tc ניקח q1 פחות w מהמאגר הקר או שאפילו נגדיר את זה במקצה נגיד שהוא לוקח q1 w כפול 1 ועוד x פניתי מנוע קרנוע הפוך, וקצת יותר גדול, כדי שיעבוד בצורה הפוכה יהיה עליי להגדיל את מנוע קרנוע ולהפוך את הכל. במקום לבצע עבודה, נעשה את עבודה על המנוע, כדי שיפעל בכיוון ההפוך נוסף לכך, הגדלתי אותו ב-1 x מנוע זה קופל עבודה של w כפול 1 x עכשיו q1 אבל הגדלתי אותו, ויעביר Q1 כפול 1 ועוד X, למאגר רחם. זה אינו מפריך לחוק השני שאתה עוד דינמיקה, המנוע זקוק לעבודה מסוימת, וזקוק לעבודה כדי לעשות את זה. עכשיו אתם יכולים לבוא ולהציע לעסקה טובה. יש אחת המנוע היפה הזה שעובד בכלון הזה, לחבר שלי יש סופר מנוע. בוא נחבר אותם ביחד, בוא ניקח שהיא W כפול 1 ועוד X, שזאת אותה כמות עבודה שאתה זקוק לה כדי להפעיל את המנוע שלך. רק צריך להפנות את זה לך. מה התוצאה של תיבור שני המנועים? נתגלגל קצת ימינה. דיגי, דיגי דיגי דיגי. כדי שזה יהיה ברור. חשוב שנבין הם חום. בהם אנו משתמשים כל הזמן, זה המאגר החם שלי, המאגר הקו הוא כאן למטה, אם אני מחבר את שני המנועים האלה, אחר צבע אחר, כי זה נתחיל להיות מונטוני. לא, חציתי להשתמש לצייר המנפלים, הנה זה בסדר. אני מחבר את שני המנועים האלה, אני רק כתבתי אותם בגופסה הגדולה, שני בין קרא לזה, סופר מנוע פלוס מנוע קרנוע הפוך. מה קורה עכשיו? מהי סך הכל כמות החום שנלקחת? או מעוברת לכאן? בואו נראה. יש לנו Q1, פחות דוולי כפול 1 ועוד X בטבעון הזה, ואני רוצה לכתוב מחדש את הטבעון השני, כדי שהחישוב יהיה ברור. איך אני יכול לתתוב את זה? זה q1 כפול 1 ועוד x פחות w כפול 1 ועוד x. נכון? כשמשווים את שני הביטויים רואים שזה שווה לזה העבר הזה גדול מזה. נכון? העבר הזה הוא גדול מזה בבירוק ומכפילים אותו במשהו גדול מאחד. הוא גדול מזה. כשמצפים את שני המנויים התנועה כלומר, כמות החום הוא נלקחת ממנוע קרנוע הפוך, גדולה החום הוא למאגר. על ידי של החבר שלכם, נתן לחשב את זה. את הכמות הזאת, חוט זאת, מקבלים את סך הכל התנועה מעלה. סך הכל התנועה מעלה, הגודל הזה, פחות הגודל הזה, זה פחות Q1, פחות W כפול 1 ועוד X. הם מחסרים, אלכן הסימנים מתהפכים, זה מינוס וזה פלוס. אלה מתכזזים, ומינוס Q1 מתכזז זה, ניתן לכתוב מחדש את העבר הזה כ-Q1 ועוד Q1 כפול X, נכון? אפשר נכתוב זה ככה, זה מתכזז זה, הסך כל התנועה המעלה שמחבורים שני מנועים היא q כפול X. בסדר. מה בקשר לעבודה? כל העבודה שהמנוע שבא בדיוק לא העבודה הנדרשת, לא מבוצעת עבודה על המערכת זה פשוט פועל הממיון הזה מייצר עבודה, וזה משתמש בה מהי כמות החום המעוברת למעלה אל המאגר החם? מהי כמות החום? זה הפרש בין שני אלה ובבירור מספר גדול יותר מזה כך שהתנועה מעלה גוברת ומה שווה זה פחות זה? זה ניתן לכתוב כQ1 ו q1 כפול x, נכון? מטחתי את הסיבריים, נחסיר את זה, q1 נשאל q1 כפול x, אם שני המונויים, סך לברעה q1 כפול x. מה כאן? אין צורך לבצע עבודה על המערכת הזאת, והיא לוקחת חום מגוף קר, ומעביר אותה לגוף חם. יכולה לעשות זאת לזה שום הגבלה, לעשות עוד כמה שהיא רוצה, ניתן גם לגנות מנוע גדול יותר אופשר להגדיל את זה. אם חושבים על זה, ניתן לחמם את הבית עם קרח. כשמתררים את הקרח, ניתן לייצר קיטור, דברים קרים בצורה שירותית, וסותר את החוק השני של הטרמוטינאנטה. בעולם הזה קטנה. מה בעצם קורה? זה מעבר ישיר של Q1 כפול X, מגוף קר לגוף חם. לא סך הכל השינוי באנטרופיה. השינוי באנטרופיה ביקום. הגוף החם הרוויח חום מסוים, זה 1 כפול X. חלקי הטרפרטורה של הגוף החם, והגוף הקר מעמד אותה של חום, זה פחות 1 כפול X, חלקי הטרפרטורה של הגוף הקר. ומספר גדול יותר מזה, נכון? זה מספר גדול יותר מזה כי המכנה קטן יותר זה גוף קו הטמפרטורה שלאון במוחה יותר תוצאציה קטנה מ-0 וזה נוגד את החוק השני של תרודינמיקה האנטרופיה בעיקום לא יכולה להצמצם זאת מערכת עצמאית באנטרופיה קטנה אתה נקטים את האנטרופיה באופן שירותי רק אם נקדים מספיק את הוא בעל הנצילות הגבוהה ביותר האפשרית, כי מישהו תואל שיש למנוע בנצילות. יותר גבוהה, אפשר לחבר אותו עם מנוע קרמור פוך, וייצור מה שניתן לחנות. תכונת קירור פרפאטון בלתי מוגבלת ומייצרת אנטי-אטרופיה מכלום. עם אנרגיה, היוצר אנרגיה מכלום. זה משהו בלתי אפשרי בעולם היום. במיוחד עם מאמינים, בחוק השני של תרמודינמיקה. וכן, המנוע בא לנצידות הגבוהה ביותר, הוא מנוע קרנוך שניתן לבטא נצידותו כאחד, פחות לטמפרטורה של הגוף הכה וכן הטמפרטורה של הגוף החם. יש לנו שני מהגרי טמפרטורה, החם בטמפרטורה של 500 קלביץ, והקר בסלrospectמדת כלבייט. יש שלקח חום משם, הוא מעביר אותו לשם, הוא מבצע עבודה קושי. המנוע בא לנצידות הגבוהה ביותר, ניתן לבטא הנצילות הגדולה ביותר תהיה 1 פחות 300 חלקי 500. כלומר, 1 פחות של... לא, ש... חלקי 5, זה 2 חלקי 5, זה 0.4. ואחוזים 40 אחוז. מישהו אומר לכם שבנה מנוע הפועל במאגר של חום ושל 300 קלווין, הוא אומר שהשיג מצילות ש41 אחוז, תיולי תשת, חלקה בהיטב, אתם יודעים שהוא משקר. אני מקווה שזה עניין אתכם.